Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία σημαντική ανακοίνωση που αφορά την πανδημία. Η νέα μετάλλαξη όμικρων μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή, γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας ευνηδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεβολίαστων ενώ και οι γιορτές που πλησιάζουν με το κλίμα τους τα εικονιακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Για τη μετάλλαξη όμικρων θα ξέρουμε περισσότερα σε δύο εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα, όμως, είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει με άλλα λόγια, να κερδίσουμε χρόνο εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ένα lockdown, το οποίο κάποιοι προεξαφλούν, χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χερεκακία τους. Και πάρα τις μεγάλες δυσκολίες που... Αντιμετωπίζουμε, θα μιλήσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Υγείας να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πολιτική μας, τουλάχιστον ως προς τους εμβολιασμού τον τελευταίο μήνα, φαίνεται να αποδίδει. Ε, ήδη τρει στους τέσσερι Έλληνε άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες τα συνολικά ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια. Πάμε με άλλα λόγια καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όχι όσο θέλουμε. Γιατί ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000 ανεμβολία ανεμβολίας στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδικοι θάνατοι. Και σκεφτείτε ότι στην Πορτογαλία όπου οι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό της τάξης του 98%, αν δεν κάνω λάθος. Άμα δείτε τα δεδομένα, οι κατηλημμένες μεθ και οι απώλειες είναι ελάχιστες. Αντίθετα, στην Ελλάδα, και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει, το ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίε κινείται ακόμα στο 83%. Συνεπώς, αυτοί οι πολίτες πρέπει πρώτοι να προστατευτούν, καθώς συχνά είναι και εκείνοι οι οποίοι αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας δυστυχώς ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους, εμποδίζοντας όμως και την νοσηλεία άλλων σοβαρών ασθενειών. Οι ειδικοί, εξάλλου, εκτιμούν ότι η σημασία του εμβολίου ενός ευδομητάρης Ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων από πλευράς δημόσιας υγείας. Στην προστασία, λοιπόν, ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Για αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι, ωστόσο, βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απόλυτο αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικό σου. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει έως τι 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση. Θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Δεν είναι ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας. Ένα κίνητρο προφύλαξης, μια όθηση ζωής, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολιασμένου. Δεν γίνεται σήμερα κάποιοι να στερούνται τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας που τις έχουν ανάγκη, επειδή κάποιοι άλλοι αρνούνται πεισματικά να πράξουν το αυτονόητο. Η απόφασή μου, παραλαμβάνω, σημαίνει προστασία και όχι τιμωρία. Και μετά τα όσα ισχύουν για τους υγειονομικούς, έρχεται τώρα να συμπληρώσει την εκστρατεία πυθό την οποία ακολουθούμε επιμήνες. Θέλω να θυμίσω ότι πρώτη η Ελλάδα έθεσε κανόνες ελεγχόμενης πρόσβασης σε κλειστούς χώρους από τον Ιούλιο. Πρώτη, επίσης, από τον Οκτώβριο άνοιξε την δυνατότητα τρίτης δόσης σε όλους τους ενήλικες. Και πρώτη, έθεσε ως προϋπόθεση πλήρους εμβολιασμού για τους άνω των 60, την χορήγηση της τρίτης δόσης. Είναι ένα σχέδιο με σταθερού στόχους, αλλά και με την ευελιξία που απαιτούν κάθε φορά οι περιστάσεις. Προχωρούμε, λοιπόν, με μέθοδο, με κατανόηση, αλλά και με αποφασιστικότητα. Εντοπίζουμε με ψυχραιμία που υστερούμε και παρεμβαίνουμε στοχευμένα όταν έχουμε πια, όπως μας επιτάσει το Σύνταγμα, εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο. Αυτό κάνουμε και τώρα με τους συμπολίτε μας άνω των 60, που πρέπει να εμβολιαστούν. Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπουμε και γι' αυτό και εν ώψη των γιορτών, η Πολιτεία προχωρά σε ένα ακόμα συμπληρωματικό μέτρο. Στο διάστημα από τις 6 ω τις 12 Δεκεμβρίου θα διαθέσει δωρεάν ένα self-test σε κάθε ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, ώστε να εντοπιστούν πιθανή ασυμπτοματική φορή του ιού πριν από τα Χριστούγεννα. Η ίδια ακριβώς άσκηση θα επαναληφθεί και από τι 3 ω τι 7 Ιανουαρίου ώστε να παρακολουθήσουμε την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στη διάρκεια των γιορτών. Γιατί είναι σημαντικό όλοι να ελεγχόμαστε κατά τι συναθήρσεις των ημερών. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει αύριο ο Υγείας, ενώ έχουμε εξασφαλίσει μέσα από την πολιτική προστασία ακόμα 20 εκατομμύρια self-test και για τις ανάγκες των σχολείων μας. Κλείνω. Επιμένοντας στο χαρακτήρα που έχουν οι δύο νέες πρωτοβουλίες μας. Είναι μέτρα προτροπής και όχι καταστολής. Είναι δίκαια μέτρα, γιατί δεν είναι οριζόντια προς όλους. Αλλά αφορούν πρωτίστως εκείνους τους οποίους τελικά έχουν σκοπό να περιφρουρήσουν. Υπηρετούν επίσης τον διπλό στόχο να λειτουργούν η οικονομία και η κοινωνία, παράλληλα με την προστασία της δημόσια υγείας. Και τέλος, προσαρμόζονται στη συγκυρία, ώστε αυτές οι γιορτές να είναι οι τελευταίες που θα περάσουμε με τη σκέψη μας στην πανδημία. Είμαι σίγουρος ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Και όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, άμεσα τις επόμενες μέρες, οι πολιτικές δυνάμεις ελπίζω να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλουν να αρνηθούν τη διγλωσία και να μην κρυφτούν πίσω από ευρήματα, όπως η προαιρετική υποχρεωτικότητα. Είναι καιρός να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια είναι μόνο μία. Το εμβόλιο σώζει ζωέ και πρώτα και πάνω απ' όλα τους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι αναγκαίο i na